Hej, mitt namn är Frida Pettersson. Jag heter Ingela Irman och Vi är konstnärer. Och just nu så är vi i Åstorp en månad och tar del av ett residencyprogram som heter På spaning efter Skåne. Vi bor i Kridinge och har en arbetsplats här på Kulturhuset Björnen. Och under den här månaden så kommer vi göra ett konstnärligt fältarbete i Åstorps kommun. Och vi kommer även vara en del av Åstorps Valborgsfirande så det kan man hålla utkik efter.